Gareiak ez dira hona glasaitasunerako, inguruan aize hotza nabaritzen dugu, odola izosteko modukoa eta zagukak entzuten ditugu. Badakigu eskumako politikariei interesatzen zaielagu beldurrez bizitzea. Gure lehiora tiro egin zuenak, jakin desala, gu ez garela hemendik mugituko. Ez gure harbasoen etxetik, ez gure pentsamentu politikotik, hori bazen bere asmoa. Etxean hiru bandera ditugu jarrita. Batek dio frakinez, ude lurrari diogun maitasunagatik. Besteak saharako, bestea saharako ikurra da. Herri horrekin munduak duen zorra gogoratu naian. Eta hirugarrena euskal preso politikoak euskal herrira dio. Gizarte osoaren oihu Osena dena. E, gure etxean, gainera, jarrita dago arrazoi handi batekin. Eta da, gure zenitarteko bat, balta zaigula etxean, duela, hogeita sortzi urte, disperzioak hilda. E, banderak aztintzen jarraituko dugu, ez gaude bildurtuta eta bakarrik esan behar dugu, utxile esan apakean, utxi euskal herria pakean. Para nosotras esto no es un hecho aislado, ni una anécdota, ni un suceso. Que este tipo de hechos se dan en un contexto político muy concreto. Y es que la derecha española y el fascismo llevan meses alimentando un clima de odio, y de tensión y de violencia contra los independentismos y especialmente... La izquierda versa leyes en este contexto en los que se pueden dar este tipo de hechos tan tan graves.